محمد أشرف الأعراب والعجمي محمداً خير من يمشي على قدمي محمداً باسط المعروف جامعه محمداً صاحب الإحسان والكرم محمداً تاج رسل الله قاتبةً محمد صادق الاقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الاخلاق والشيم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الانعام والحكم محمد خير رسل الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد ذكره روح لانفسنا محمدا شكره فرض على الامم محمد سيد طابت مناقبه محمد صاغه الرحمن بالنعم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضم محمد طابة الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمات والظلم محمد قائم لله ذو همم محمد قائم لله ذو محمد محمدا خاتم الرسل كلهم محمدا خاتم الرسل كلهم صلى الله عليه وسلم